Відділення хоспісної та паліативної допомоги відкривають у 5 корпусі Хмельницької міської лікарні на вулиці Житецького, де донедавна розташовувався денний стаціонар туб диспансеру, розповідає медичний директор Хмельницької міської лікарні Володимир Мойсюк. У кожній сім'ї, в кого є такий пацієнт, мають змогу надати правильну допомогу. Тому що є страх перед смертю, є страх перед такими патологіями, як онкоп. Це вже третя-четверта стадія онкологічного процесу, коли пацієнту на той момент часу вже потрібна виключно знеболююча терапія. У шести та чотиримісних палатах нові ліжка усі під'єднані до кисневої системи, каже директор міської лікарні Валерій Гарбазюк. УЗІ апарат, рентген тут є, електрокардіографи, інфузомати. Тут проведена система киснезабезпечення. 680 тисяч витрачено, повністю весь корпус підключений до кисню. Пацієнти ці можуть його і не потребувати. Перебування пацієнтів тут безкоштовне. Володимир Мойсюк розповідає, пакет паліативної хоспісної допомоги оплачує Національна служба здоров'я України. В середньому вартість пакету послуг складає близько 18 тисяч гривень за одного пролікованого пацієнта. Направлення все відділення каже, надаватимуть сімейні лікарі і лікарі-онкологи. Начальник Хмельницького міського управління охорони здоров'я Борис Ткач розповідає, хоспісне відділення було потрібне давно, і про це каже неодноразово говорили медики паліативної бригади. У Нас вже третій рік функціонує наша мобільна бригада паліативної хоспісної допомоги, яка виїжджає додому до пацієнтів. Ну але, звісно, такі от періодичні виїзди, це допомагає, але не вирішує повністю проблему. Із його слів, у цьому відділенні перебуватимуть важкохворі, яким потрібен постійний догляд і знеболення. Хтось потребує чотири рази на добу, хтось шість, і в стаціонарних умовах це зробити завжди краще, ніж амбулаторних. Зараз це будуть саме важкі хворі в термінальній стадії. Взагалі вважається, що вонкохворі, якщо вони терплять біль, це прирівнюється ну, на світовому рівні до тортур. За словами начальника управління, на облаштування відділення з міського бюджету взяли два мільйона гривень. Допомагали у облаштуванні і благодійники. Завідувач відділення Володимир Кудла каже, пацієнти перебуватимуть тут цілодобово, тому для них налагодять підвіз готової їжі. Цілодобово працюватимуть і медики, каже Володимир Кудла. Один пост на шість хворих. Кадрові питання – це дуже болюче питання. Іх займається адміністрація, дирекція Хмельницької міської лікарні. Директор Хмельницької міської лікарні каже, що з персоналом частково визначилися. Заставити нікого неможливо. Важке, морально важке відділення. В нас є завідуючі, в нас є лікарі, які готові тут працювати. Ми на набрали частину персоналу вже десь місяця три-чотири назад. За його словами, якщо пацієнтів буде більше, аніж уже облаштованих ліжкомісць, відділення облаштують на ще одному поверсі п'ятого корпусу. Світлана Порубок, Дем'ян Цегольник, Новини на Суспільному, Хмельницький.